mwaka 2018 na mwaka huu ambao umeisha vipi upande wa kazi zako umeenda vipi upande wako? na niweze tu kumshukuru Mungu kwa sababu uh, naamini kila hatua ni dua na anachokifanya kama na uona mwanga kwa mbele pale ila uh, kama unavijua mtafutaji achoki hmm. Hmm. au anaitafuta au anajituma atakiwi kusema nimechoka na hajafika sana so, anatakiwa kusema nimekamilisha mission iliyokuwa nataka kufanya kwenye kumbukumbu -kumbu za nyimbo zako zote zile ambazo umeshawahi kutoa ni nyimbo ipi ambayo unahisi ilifanya vizuri sana Moga unafikiri kwa nini naamini kwamba ilikuwa kwenye eh, imaya kubwa na ilikuwa na support kubwa pia na ilikuwa ni introduction kubwa video na maandalizi pia yalikuwa makubwa kuliko kazi zangu zote nilizofanya hizo mwaka uliopita Una miss company labda ya mtu gani pale WCB Na miss company ya wote wote lakini mtu ambaye nilikuwa naye sana muda mwingi alikuwa ni Diamond naamini kwamba company yote kwa sababu WCB tulikuwa tunaishi kama family Okay yani ni mfano wewe ulikuwa na family afu upo nje ya family kwa hiyo unakuwa unakumbuka kwamba this time kama asubuhi hivi angekuja mtu labda mkazinguana japokuwa matani na vitu ka hizo lakini na vitu vingi sana kiasi kwamba uh, ni, unajua wanasemaga wanasema kumbukumbu huwa zinajirudia hususan pale unapokuwa mwenyewe au unapokuwa na mawazo ya kutazama muda huu kama ningekuwa nafanya kitu fulani alafu na kipo yani kitu kama hicho una kama ungekuwa umetusua yani ume kazi zako zimeenda sana. Leo unge, unge, unge ungeomba msamaha labda WCB. Ni moja ambayo mimi nimeamua au nimesimama kama mimi kutazama wapi nilipokosea kwa sababu kiumbe au binadamu mwema ni yule ambaye anatazama wapi nimekosea na wapi naelekea. Kwa hiyo nikitazama wapi nilipokosea lazima nikajisafishe mi mwenyewe ili niweze safisha njia ya kule na poelekea. ila hata ningekuwa tajiri au ningekuwa labda mfano kama Mo Baresa mm. bado still ningekumbuka tu kwamba ni watu ambao wa walikuwa ni miongoni mwa ya familia yangu na kuna tofauti baina yangu na wao ningewafata na kuwaomba msamaha mimi naamini hicho kwa mfano labda WCB wakasema okay mwanangu kid ye? Yeah. Njoa hapa wakakukuita right alafu wakakwambia hatutaki uimbe kabisa Dili na mavazi tu utachukulia je kama kazi kwa sababu unapopewa kazi tunaimba ili tupate hela hmm. na mtu kakupa kazi na kukuelekeza kwamba wewe lazima usimame kwenye hichi kitengo ili upate hela naamini kwamba lazima utasimamia hilo zoezi ili uweze kupata hela sasa maswala ya kuimba, maswala ya designer na nini. Vitengo ni vingi tu. Umeona? Watu anaweza kukupa na ukaweza kufit na masuala ya kuimba ni tunatafuta hela na ukipewa kitu kingine kinakupatia hela ni wangapi walikuwa naimba na wameacha kuimba kwa sababu ya mitikasi mingine ambayo yemwazi wao kuimba. Kuna watu mpaka leo wanaamini kwamba kitendo chao kutoka WCB ni, ni kwa sababu ulianza kuimba. Ulipata blessings zote uh, mpaka ukaanza kuacha nyimbo zako? Yeah, naamini ukizingatia hata hiyo mugacherere na nyimbo tulifanyia kabisa mjengoni WCB wasafi. Na tukaenda kufanya video South Africa. Na hata ukitazama Bendi Scene, mtu ambaye alikuwa na direct ile video ni Diamond. Kwa hiyo uwezi kudirect kitu ambacho una bless nacho. Kwa hiyo ni moja ya kuonyesha kwamba alikuwa napenda au alikuwa na, na hobi ya kuona mimi nafanya kitu fulani. Ndio maana nimesema mwanzo kwamba kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya ukiwa na mawazo au ukiwa na na, ku, ukiwa na kujifikiria siwezi kusema kujifikiria potofu hapana, ni kujifikiria wewe kwamba unaweza kufanya beta na ya kile kitu ambacho ulikuwa ulichokuwa uli, uli unafanya ya zamani. Kwa hiyo uh, inaweza kuwa ni kutofautiana na akili yako wewe mwenyewe binafsi nikiwa na maana kwamba mi naweza kuwa nimetofautiana na akili yangu binafsi kwa kuona kwamba mipote naweza kufit na anaweza kufanya. Wiki jana hapa babtale mmoja uh, kati ya viongozi wa WCB wamepost picture fulani na wewe ukiwemo ndani akauliza kwamba tagi unae mjua muulize mavazi ya na, na Damsha, uliona ile picha uh, pia nimeona na watu wengi walinitag sana ulichukuliaje me, mimi nimeipokea tu kwa baada ya kuiona nikaona kwamba uh, unajua mtu paka anakuposti kwenye page yake pia akaweza kwa kuweka wazi kwenye watu zaidi anavyo ana followers zaidi ya laki, laki na upuzi mm ni kwamba uh, ni moja ya kuonyesha kwamba ningekuwa mi ni adui sana nisingeweza kupewa nafasi au asingeweza kuniweka pale au angeweka hata alama ya msalaba ile picha mimi nilivyoiona niliona kwamba ni miongoni mwa watu ambao ni mzazi ambaye bado anahuruma na mwanae kwa hiyo mm, kwa hiyo uh, paka na kuposti vile kwamba bado kuna memory unajua si ni binadamu mimi naamini kwamba Tale naweza kuwa nilimkosea labda kosa moja lakini kuna tisa pia naweza kuwa nimefanya labda mazuri. Angekuwa labda ana na mimi angeweka taalama ya msaraba au rest in peace. Huu jamaa tupo naye tena. Unamwambia nini babu Tale? Babu Tale tu nimwombe msamaha mbele ya jamii. Kuna mengi yaliongelewa kuhusu yeye Ambayo alikuwa ni dhahiri kwenye mitandao na nyuma ya mgongo pia. Mimi kama binadamu ni msamaha tu kama binadamu. Ni mkosaji, ni kijana ambaye nahitaji amani, nahitaji ushauri wake pia yupo kwenye mziki mm. Kuna kitu labda naona nitahitaji alafu hicho kitu anayeweza kunisaidia ni Baptale. Okay. Na kile kitu siwezi kukipata pia bila kumpata Baptale huenda nitamhitaji. Kwa hiyo bado Yaani mimi ninaweza kusema ni, ni mchafu siwezi kuyakimbia maji. Lazima mta, mtafuta na aweze kunisaidia kwa kile ambacho kitachohitajika na bado pia still sio salamu tu yupo mkubwa fela yupo salamu. Ni watu ambao nahitaji msaada wao mkubwa kwa sababu wao wapo kwenye sanaa na wapo kwenye mzunguko wa kitu chochote ambacho wataona kwamba hichi kitu anaweza kufit kid Kwa nini tusimpe. Sasa ni moja tu ya kuonyesha kwamba mimi niweze kutoa tofauti zangu ambazo zipo kati ya hawa watu ili tuweze kuishi kwa usalama, kwa amani na tuweze kufika kwa sababu mimi naitengeneza future yangu. Haijarishi mtu yeyote au mtu ambaye atakuwa nyuma yangu au mtu wa pembeni ataongea. mi nitengeneza future yangu na nahitaji kuwa mtu wa amani na kutengeneza career yangu iweze kuwa ni mmoja ya uh, mtu akiona ajifunze kwangu kupitia kila kitu kama unavyojua ni baadhi ya watu wachache sana wanaojitambua mm. na kuweza kujiweka kwenye mazingira ya wao kuonekana watu mbele za watu wazo la kutaka na kufanya kuomba msamaa, sio lilikuja muda gani ulikuwa kwenye, kwenye, kwenye momenti moment zipi na ilikuwa ni lini exactly yeah, naanza kusema tu kuna kipindi kuna kipindi fulani hivi nimelala nilikuwa nimelelala. Basi ndoto zangu zikawa zinakwamba nipo WCB. Sikumbuki nilikuwa nafanya kitu gani lakini nakumbuka nilikuwa nawana kama tuko tuna a, a, a, arrange kuna kitu tulikuwa tuna arrange ili tuweze kufanya siku ya kuamkia. Katika mawazo ndoto ilikuwa ndefu sana lakini nikaja kujikuta asubuhi nilipoamka nikasema da. Kwa nini hii picha ya Hawa watu ambao nilikuwa nafanya nao kazi imenijia kwenye ndoto kama binadamu nikaona tch, bila shaka kuna jambo ambalo ninahitajika japokuwa uh, this time hakuna wataalamu waweza kukufafanulia ndoto kwamba hii ndoto ilikuwa inasemaje ilikuwa nafanyaje lakini jukumu langu tu likaona kwamba hawa watu pia ni muhimu mimi kutafuta suluhisho ili niweze kuwa nao tuishi kwa amani kwa sababu ndoto nyingine zinakuja uenda Mungu anakuwa anakwambia jambo lakini kupitia njea ya ndoto na wewe una upewa wa kujua hii ndoto inamaanisha nene. kwa mfano labda kwa mfano tu mtu akakwambia huyu kaomba msamaa labda kwa sababu aliona ile picture ya bab, ya bab tale, kaposi. mtu akisema hivyo utamchukuliaje Mi siwezi kumjaji kwa kile atachukua ameamua kusema lakini ni maamuzi yangu akili yangu pia ambayo imefanya mi niweze kufikiria kwamba nachokifanya, sikulazimishwa hmm. Ni majukumu ambayo mi mwenyewe nimekaa baada ya kufikiria na kutazama watu na wapi nimekosea pia. Ila kama ile picha imepostiwa kama nilivyosema awali ni moja ya kuonyesha kwamba Baptale ni mzazi pia. Hmm. Ni mtu ambaye anaona kwamba huu kijana ni bwana mdogo tu atakuwa ndo yaani yupo ni mpya kwenye sanaa yani kuna vitu atakosea na ha hajajua hii sanaa labda ndio inamkaribisha kwa hiyo ni mtu ambaye a, livyo ni posti vile pia mimi nimepata comment za watu ah babtale huenda nakumissi WCB wanakumissi na vitu kiva hizo lakini huku tayari mi nina maamuzi yangu mm. kwa sababu wale hata wangeniniambia vile kama ningekuwa sina maamuzi nisingeface kamera na kuweza kuwaambia watu kwamba naomba msamaa una gani toka umetoka leo mwezi wa kwanza mwaka 2019 nafikiri ikifika tarehe uh, tarehe 14 ya mwezi ujao itakuwa ni miaka mitatu nafikiri itu kama hicho umeexperience nini nimeexperience nime ku, kuujua wanadamu nimeexperience kuujua kujua utu nimeexperience kujifunza kile ambacho kilikuwa mbali na mimi kwa sababu Uh, that moment nilikuwa kama sehemu kama ushuani naweza kusema alafu mm -hmm. nimekuja uswailini kwa hiyo uswailini nakutana na, na matukio mengi mengi, mengi alafu najifunza vitu vingi lakini more experience ni kujifunza namna gani watu wanaweza kuishi kwa amani na kutokutofautiana tafautiana kwa sababu kuna baadhi ya watu wanakuja kwa sababu ya kutengeneza na kuna baadhi ya watu wanakuja kwa sababu ya kubomoa ila nikajifunza kwamba watu ambao nilikuwa nao walikuwa ni sahihi kwa kuweza kunielekeza kule ambapo palikuwa ni sahihi kwa experience yako hiyo yote unamshauri nini Elchimafoko? Eh, siwezi kuingia kwenye personal life ya mtu kama unavyoona mimi maamuzi yangu ya mwanzo na ya sasa ni tofauti kama ilivyokuwa. Mm. Kwa hiyo yeye pia ana msimamo wake na siku ataona labda wapi ni sahihi mm. atajua wapi Pakusimama kusimama na wapi pa kuzungumzia. Lakini mi pointi yangu ilikuwa ni kutaka kuweka wazi na kutoa tofauti na kuweza kuclear ili mimi niweze kuwa kwenye harakati za kusimamisha kazi zangu na kuonyesha sena tofauti na watu kwa sababu unapokuwa unaonekana na tofauti hata labda baadhi ya watu uu ni mkorofi. Hmm. Kwa nini wenzake amewakosea. Kwa hiyo nahtaji ni toi tofauti ili niweze kuitengeneza future pia na kujitengeneza mimi kama mimi brandi yangu. Mara ya mwisho kuwasiliana na Zari ilikuwa lini? Do. Muda sana. Muda sana katika watu ambao labda ninge sidhani kama ningiwasiliana naye sina biashara naye sidhani kama ina... inaweza kum lakini hey how you doing hmm. zinachukua muda pia ila sina mawasiliano naye nina muda kabisa nafikiri hata miaka miwili kitu kama hicho. Sasa, wajaji vipi binadamu kwa maneno matatu? Binadamu na wajaji kwa uh, kusema kwamba kuna vitu tunaviona kwa macho. Hmm. Ila kiundani sio ndo maana alisia kile tunachokiona. Na ndio maana demu wako akachukuliwa aka eh? Sala la demu wangu ni kama binadamu unajua binadamu pia uh, kuna watu wanaweza kukuona uko na mtu wakaona unafaidika sana kwa hiyo wanakutengenezea majungu ndo wale wale wanadamu pia wanakuzunguka wale wale wanakuwa masnichi wale wale wanakuzungumzia kwa kutengenezia picha mbaya yule mbaya anayekuamini asiwezi kukuamini pia ukizingatia mika kama dem wangu tulikuwa tunaishi naye na, na vitu kama hizo lakini baadhi ya watu walikuja wakatengeneza skendo na nini kuonyesha kwamba cuboy ni mtu wa madem cuboy ni hivi na vile kwa hiyo ni mmoja ya kuonyesha wale wale binadamu pia ndio wanakutengeneza na wale wale ndo wanakubomoo. Na karibia kuiacha mic ijapokuwa bado naipenda. By the way mimi naitwa Edi Nyota. mkaka, mkaka fulani hivi ambaye mtano ananiita Paradiso nafikiri kwa sababu ninanyoa sana upara. Au eh? Na huyu hapa anaitwa Qboy, msafi Qboy himself. Instagram zaiso unatumia nani? Natumia msafi qboymsafi_tz. Eh, Account yangu ya mwanzo amechukua, wa wamehack na napaka leo sijaipata. Hata kwenye makaburi ya Instagram haipo kabisa. Follow ni follow pale kwenye Qboy mm. Na Naamini kuna mengi sana ambayo yapo. Ukiwa unanifuatilia pale naamini kuna adapti nyingi sana zitakufikia. Kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tuwe familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Kama una lolote unaweza ukatupia komenti hapo chini then wa moka say then gobai asubuhi tarehe 1 jioni mwezi wa mwezi